نہیں میں نے نہیں رکھا میں نے نہیں رکھا آپ نے رکھا ہے کیونکہ آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں بتاؤں ووٹ کیا ہے ووٹ کیا ہے ووٹ نے تو فرون کو بھی چنا تھا ووٹ نے تو ہٹلر کو بھی چنا تھا پر میرے نبی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا علی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا عمر کو کسی ووٹ نے نہیں چنا صدیق کو نہیں چنا عثمان کو نہیں چنا تو پھر آپ اور میں کیسے ہو سکتے کہ اس ملک کا قانون ووٹ پہ ہو وہ بھی پانچ اور چھوٹے الحمد الحمدللہ وہ لوگ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ مجھے انسر دینے دیں آپ نے کوشچن کرا ہے میں انسر دوں گا آپ اس کا انسر نہ دیں یا تو آپ نہ پوچھیں میرے نبی نے یہ نہیں بولا کسی معصوم کو مت مارو لیکن میرے نبی نے کہا اگر تمہارے کعبے پہ کوئی حملہ کرے تو اس کو جواب دو اکثر کے اندر نماز پڑھنا ہے مجھے تمہارا قانون مجھے پڑھنے دے گا میرا کملا ہوا لے یہ گھوڑے باندھے ہوئے تو پھر میں کیا کروں اگر لال مسجد کے اندر مشرف حملہ کرے گا تو میں کیا کروں میرے گھر کے اندر میری ماں کو آگے کو اٹھا کے لے جائیں میں کیا کروں میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل تریسٹھ اور باسٹھ آرٹیکل تریسٹھ اور باسٹھ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی چیک کرو چیف لیکن یہاں تو میں پارکنگ والا کھڑا ہوں یہ پارکنگ والا میں کھڑا ہوں یہاں گورنمنٹ آتی ہے کی گاڑی ہے تو یہ جو کدے کھڑے یہ جو کدے کھڑے جن کے ٹیکس سے یہ گورنمنٹ بنتی ہے جب یہ دس روپے اور بیس روپے گورمنٹ کیوں نہیں دے گی یہاں تو یہ قانون ہے تین قانون تین قانون آرمی کا ایک گورمنٹ کا ایک اور ایک کچھ جیسے اور ہم جیسے کدوں والا کیوں کہ ہم حبیب جالب کے بکول ہم اٹھارہ کروڑ کدے ہیں ہم اٹھارہ کروڑ گدے ہیں اگر اگر اگر صوفی محمد سواد کے یہ کہیں کہ میں دستور کو نہیں مانتا آئین کو نہیں مانتا تو وہ کافر اس کو گرفتار کر لو نظر بند کر دو ٹھیک ہے اس کو بند کر دو اگر کوئی سیاست دان کہ میں دستور کو نہیں مانتا تو وہ الیکشن کا حکار آپ کو کتنا لون معاف کیا مجھے کتنا لون معاف کیا پر ہمارے سیاست دانوں کو اربوں روپیہ معاف بلاول زرداری صاحب کا تیس ارب روپے کا محل میں بن رہا ہے وہ بھی کس سے لیا ہے ملک ریاض سے ملک ریاض سے ملک ریاض ملک ریاض نو نو یو ار نوٹ کرپٹ آئی کرپٹ ملک ریاض کرپٹ ایک کرپٹ مین ہمارے کو پیسہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں محل بناؤ اس لیے کہ نواز شریف کا محل ادھر ہے کیوں ٹھٹا میں بناؤ نا لاڑگانہ میں بناؤ ادھر غریب لوگ مر رہے ہیں سیلاب آیا سندھ میں تو تم سویٹزر لینڈ گھوم رہے تھے تم سویزرلینڈ گھوم رہے تھے تم کس پاکستان کی بات کر رہے ہو پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا ہے پاک فارسی میں استان کو کہتے ہیں شہر اور پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک اور طیب کا مطلب مدینہ مدینہ سانی ہے یہ سن لے سن لے یہودی حکمران جن کی ڈورے صرف واشنگٹن اور نیو یارک سے چلتی ہے لندن سے ہلتی ہے کسی کی پشاور کوئٹہ یا کراچی سے ڈورے نہیں ہلتی ان کی امریکہ سے ڈورے ہلتی ہے جس دن ان کی کابے سے ڈورے ہلیں گی اس دن ووٹ دوں گا ون اب